Du på IKEA noen gang, og så har du hatt en lang handellista og du har måttet ta mye avgjørelser underveis. Du har bestemt om det skal være to- eller tre-sette du har tatt riktig valg på farge av gardinene, og så når du nærmer deg kassa og har denne svære handlevognen, så står du plutselig en bakke med duftlys rett foran deg. Og så blir man litt sånn, trenger jeg kanskje ti duftlys? Du De gjør det, vet du. Men det som skjer, ryslig brubli vanslig å ta helt av enkla avvjöllser for din gjärnen er blitt sliten av å ta valg. For det vi hjärn vet at det å ta valg det kostarnet, levver vi utstte de så valgenna. Och det är ett problem når du ska håe eller forbrede et kon Så mitt andre tipstil dig så ska forbrede ett kon Franksinlägg, det är: Tving der selv til å ta valg. Jeg pleier å med å bestemme meg for hva som er de tre viktigste punktene jeg vil at publikummet, dette publikum skal sitte igen med om mitt tema. Hvis du gjør det så kan du få laget et mer spisset innlegg og du kan spare dig tid fordi du ikke samler mer og mer kunskap og putter mer og mer inn i powerpointen men i stedet velger ut fra starten. Og det er det forberedelsene egentlig handler om å ta ut det som er viktig for publikum. Hvis du ikke gjør det då riskerar du att din presentation slik som så mange gör. Ja, då har jag kommit till det eh jag egentligen skulle snacka om idag. Ja, okej, okay. eh där bara två minuter igen så jag tror jag bara klickar lite fort igenom de siste 20 slidesen så ser ni lite vad detta handlade om.